بدايتي باسم الكريم الرازق الرب الرحيم. سبحانه الفرد العظيم عالم بما وسط الصدر. من بعدها حان القصيد. والله يدبر ما يريد ونحاول نجيب الجديد ننقى من اجزال الشعر. جوال باسم الكريم. يمكن يقوم النعم يا نبع الفخر هذا براهي الشجاع جعبه معالج واد شعبه في, شعب في ولف المجد باع بهد هدى تصدق كلم من بيت الكرم طيب تعالى بالقمر وليا ذكر او نعم مطرخ الله يرجع شبر الله يعز الطيبين اللي على ودين يا الله الله حاضرين تشهد لهم كل البشر قومت الرجال مرويت حتى السلال وافعالهم مضرب مثال تكذب على الموت الحمر اسم الدبي سمايا هان معروفه من مضى الزمان يقسى على قال لي مستحيل الغاب للشان وقدر خرج من اطول العمر وقول باختصار باختصار وصل كل الثيار زتو رايه والمواعيد